На цій ділянці сама стара доведена частина підземель, що знаходиться під палацем Синявських Чартариських. Чому? Тому що отут, за цією стіною, напівкругла башта 14 століття. ця стінка, вона. Підпирає цю башту, нібито її контрфорсить. І зрозуміло, якщо башта зроблена з наклоном сюди, і вона побудована в 14 столітті, сторіччі, то стінка, на яку вона спирається, вона більш давня. Ось ця арка Вона виходила на захід до Литовського муру. Який був з захищав літовський замок з західної сторони сучасного Міджибажа? Ми зараз перебуваємо в середній частині під земель, під палацом Сінявських Чартарийських. І ось ця бойниця, яка зроблена в Південному морі, вона ілюструє вже наступний етап розвитку і фортеці, і самих підземель. Тому що в 15 столітті, сторіччі, коли вона була закладена, сучасного нам палаца, і його підземель ще не було. Вона була замурована.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 Ми знаходили е, такі бази для е, того, щоб тут стояли бочки. Знайшли канавки, які вели до льодовні. От на кінці зими на південному бузі вирізались величезні брили льоду. Вони викладали сюди. Підвальну частину. І тут, за що тут такої людівні зберігалося і м'ясо, і риба, і інших харчів. Це була така найбільш поширена остання функція XVI століття коли палац існував таким своїм повним е, життям в, е, системі, в оборонній системі Меджибіцької фортеці. Вже в 18-19 сторіччі підвали використовувалися в тому числі як арендні площаді для зберігання алкогольних напоїв. Е, саме в цих приміщеннях нами була знайдена величезна кількість битих пляшок 18-19 століття і одна Повна, закуркована пляшка віна, от, яка була знайдена в сусідній кімнаті. Вона не була загублена, вона була прихована в кутку. От, пляшка ця зберігається в наших фондах в автентичних умовах. Після 18-19 століття, за часів перебування тут російських віск, підземелля захарашиваються, засипаються сміттям, бітим камінням.